Віра Бреннер з Києва із Наталією Огієнко з Кременчуга відтворюють музику 14-го століття. Я представляю Європу 14 століття, а Приїжджаю до, на фестивалі Костянтина Пархоменко «For Post Family» з 2011 року. Здебільшого середньовічна європейська музика, також українська. Також можна перекривати на Волинці навіть сучасні теми. Дуже подобається, рекомендую всім. Це дуже такий середньовічний драйв, який не можна ніде я в повсякденному житті зустріти середньовічна музика, це реконструкція по середньовічним е, е, нотах, е, ще я граю авторські теми. Майстриня з Лужгорода Юлія Єгорова Рогова займається гончарством. Додає, для фестивалю привезла власну глину, про фестиваль каже. Таке живе спілкування, люди всі розумні, всі начитані, всі щось шуткують, фіглюють. І це не просто так, як знаєте, от, це така вишукана мова, це такі, такі жарти, ну, в книжках не прочитаєш. Ми будемо ліпити горщички, фігурки середньовічні, рельєф фаблельєфи і планую людей залучити до спільнотворчості Донька відвідувачки фестивалю Олена Запорожець із злини власноруч виліпила чашу. Каже, залишив як сувенір із фестивалю. Сподобалася автентична музика, дітям сподобалось ліпити чашу, дуже цікаво, скільки показали культуру, яка існувала на той час, і діти спробували ліплення вживу. З першого лицецького поєдинку щойно повернувся його учасник Дмитро Левченко. Каже, його обладунок має вагу у 25 кілограмів, ще п'ять важить шолом. «Я задоволений поєдинком, сопротивники були сильні, але ми з моїм сокомандником виявилися сильнішими. Це обладунок 15-го століття, стилізація, скоріше європейський формат. Костянтин Миселевський представляє одяг Шотландії кінця 16 століття. Сьогодні тут заради фестивалю. Це найкращий фестиваль в Україні, тому завжди не їжу. А зараз представляю шотландця початку 17 століття. Тобто це кінець 15-го, початок вважається, то десь 1600 роки. За словами організатора фестивалю Костянтина Бархоменко, перший фестиваль відбувається у Руській брамі, пояснює, аби привернути увагу туристів. Завжди він проходив у старому замку, но але... Ми так зауважили, що Руська брама, вона є дуже унікальною пам'яткою, але вона дуже обділена увагою серед туристів. Реконструктори приславлені всі регіони України. Основний у нас період реконструкції – це Європа 14-15 сторіччя. На фестивалі є реконструктори, які відновлюють побут вікінгів і прадавніх слов'ян, каже Костянтин Пархоменко. Триватиме форпост три дні. Михайло Жилов, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.